كسري عاداتك الهبله وتحدي الجبان اللي جواتك اذا ما كبرتيها ما رح تصغر هيدي معركه لازم تواجهيها مع نفسك ليكون عندك فرصه تعيش الحياه اللي على ذوقك ليوم واحد كوني عدوه افكارك السودا واجل التاجيل وكبي الخوف بسلة الزبالة وبلشي اعملي كل شي بيخطر على بالك بس هالمرة حتعمليه انت ومتحررة من كل القيود والخوف والقلق اللي عندك وشاحني حالك بالطاقة والقوة والجرأة وشوفي ما لا يوم هيكون تحكمي بحياتك وعيشيها صح